Morjes! on tässä huomannut, että aika monena viikkona on ollut semmoisia tosi raskaita aiheita, niin otetaan tällä viikolla vähän kevyempi aihe ja puhutaan jalkapallosta ja lähinnä seurafutiiksestä. Nyt eletään tässä toukokuuta alkupuolta, niin muutaman viikon sisään, niin mä Euroopan niin sanotut kaikki huippusarjat sitten päättyy. Ja tässä tällä viikolla selvisi sitten myöskin Mestarien liiga ja Eurooppa liigan finaalistit. Eli Mestarien liigassa kohtaavat Real Madrid ja Liverpool. Samoin kuin tapahtui vuonna 2018. Ja sitten Eurooppa liigan finaalissa pelaa Glasgow Rangers Skotlannista ja Frankfurt Saksasta. Ja tässähän on tietysti iloista se, että suomalaisedustusta Glen Kamara Glasgow Rangers ja Kamara oli tota hyvin tärkeässä roolissa tuossa ratkaisevassa välierässä. Teki maalin ja syötti toisen, kun Rangers-kaato Leipzigkin siinä ottelussa. Ja sitten ää, aika monessa maassa, kun nyt on enää muutama ottelu niin kansallista sarjaa jäljellä, niin mestaruus on jo selvinnyt, että Saksassa Bayern München tuttuu tapaansa, oliko se nyt, Yhdeksäs vai peräti kymmenes putkeen. Ei yllätä. Äh, Espanjassa Real Madridin selkeä kausi voittivat siellä. Mutta sitten tuolla Englannissa niin käydään kyllä hurja lopputaistelu Liverpoolin ja Manchester City välillä. Että silloin niin sanottuina vanhoina hyvinä aikoina... Oli Manchester United ja Arsenal, jotka monta vuotta peräkkäin sitten keskenään tämän mestaruuden ja olivat niin kuin askeleen tai pari muita edellä, mutta tota, nyt sitten tämä nyky Man City ja nyky Liverpoolin niin ne on vieneet tämän niin aivan uudelle tasolle, että siinä on kaksi sellaista joukkuetta, jotka ei montaakaan ottelua koko kauden aikana häviä ja ne pistemäärät, mitä ne kerää, niin ne on jotakin aivan käsittämätöntä. Molemmat joukkueet, niin siinä ei niin kuin pienen, pienenkään herpaantumiseen ole varaa kauden aikana. Ja sitten kun ottaa huomioon, että kuinka monessa eri kilpailussa nämä joukkueet on mukana, niin niitä matseja pelkästään niin tulee aivan valtava määrä. Että 38 ottelua omaan valioliigaan ja sitten tota siihen kaikki kup kilpailut ja europelit päälle, niin tota, kyllä, kyllä rasitus on kova ja sen takia pitääkin olla käytännössä kaksi joukkueellista huippupelaajia ja sellasethan heiltä molemmilta löytyy, että nytten tässä Manchester Cityllä on pieni etulyöntiasema, koska he johtaa yhdellä pisteellä, muutama ottelu jäljellä. Ja sitten ehkä niin kuin paperilla katsottuna se Man City loppuohjelma on vähän helpompi. Että esimerkiksi tänään lauantaina myöhäisillassani Liverpool pelaa Tottenhamia vastaan, joka on aika... Aika kova testi kuitenkin, top 6 joukkue. No sitten tota, itse olen tarkasti seurannut näitä Borussia Dortmundin pelejä. Ja sitä joukkuetta voin niin sanoa kannattavani. Ja tämä juontaa sinne 2010-luvun alkuun, kun muuan Jürgen Klopp oli pitkän aikaa Dortmundin manakeri ja silloin tota, ihastuin siihen niiden hyökkäävää pelityyliin, että ottelussa sattuu ja tapahtuu, ja sitten yhtä lailla ihastuin siihen tota, fanikulttuuriin, mikä siellä on, että Westfalen stadionilla Euroopan suurin päätykatsomo, keltainen seinä, fanaattisimmat kannattajat, Jokainen ottelu loppuun myyty. Niin Tämä niinku sitten innosti seuraamaan tätä se, seuraa. Ja no Dortmundin kausi nyt ei, ei silleen mennyt putkeen. Että todennäköisesti kuitenkin sijoittuvat Bundesligassa toiseksi. Näissä viimeisissä otteluissa ei juuri mitään panosta ole. Mutta se, että nuo kaikki kapkilpailut, niin ne meni ihan penki alle, että syksyllä Mestarien liigassa niin jäivät kolmanneksi lohkossaan, joka tarkoitti, että pudotuspeleihin ei ollut asiaa. Ja sitten he pelasivat Eurooppa-liigassa helmikuussa Glasgow Rangersia vastaan. Tappiohan siitä tuli, mutta tietysti ei nyt huonollekaan hävitty, kun kerran Rangers menee aina finaaliin ja ehkä mestaruuteen asti. Mutta sitten myöskin se, että Saksan kapissa DFB-pokal-kilpailussa, niin siinäkin sitten jo aika, aikaisessa vaiheessa, niin pudottiin pois. Niin sekin oli aika paha pettymys. Ja, tuota, nyt sitten... Tietysti... Tietysti... Ta, tasohan on sinällään hyvä, että on niinku Saksan top 2 joukkue. Tai tälle, että ensi kaudellakin mestarien liigaa pelaataan. Ja, niin poispäin, mutta tota, se, että kyllä se puolustuspään ongelmat on ollut aika järkyttäviä, että sanonpahan vaan, että esimerkiksi kulmapotkujen puolustaminen läpikauden, niin se on ollut jollakin en tiedä d että en, en voi kuvitella, muistakkaa, että kuinka monta emmetin maalia omi mennyt niin kulmapotkuista. Ja tuota, siinähän nyt tietysti ongelmana on se, että tuota, puolustuslinjassa vaan ei ole, ei ole laatua, että tietysti Mats Hummels on niin tunnettu nimi ja pelaaja, mutta kyllä, kyllä niin parhaat vuodet on olleet ja menneet, että enskaudeksi sinne on tulossa Wajer uh, Münchenistä Niklas Syyle ja toivottavasti joku muukin vahvistus saata sinne, että saisi tämän homman kuntoon, koska ei se ei, otteluita on tosi vaikea voittaa, jos menee kolme tai neljä omiin niin kuin, säännöstään. Että vaikka maalin tekovoimaa löytyy ja Dortmund edelleen tekee paljon maaleja, mutta se, että jos pitää tehdä neljä voittaakseen, niin ei se vaan illasta toiseen toimi. Ei todellakaan. Mutta kuitenkin tässä nyt nämä isot kub on edessä. 18.5. Eurooppa-liiga, 28. päivä sitten Mestarien liiga. Ja valioliiga-voitosta taistellaan luultavasti viimeiselle kierrokselle saakka. Jännitystä riittää. Ja sitten totta kai kesäkuu koputtelee tuossa jo melkein nurkan takana ja sehän on oikein ja kuukausi kun palataan nations Leaguea ihan urakalla monta ottelua. Ja tietysti kotimaassa on tota, ö, veikkausliiga on alkanut. Ensimmäinen stadion Derbyki pelaattiin tuossa. Ja varmastikin tulee joku matsi tällä kaudella käytyä paikan päällä ihan fiilistelemässä. Mutta tämmöiset futiskuulumiset tällä kertaa, niin tota, jäädään jännityksellä odottamaan, ketkä vie pytyyt mukana ja sitten miten huuhkajille käy kesäkuun puolella. Kaikille oikein mukavaa äitienpäivää, muistakaahan äitejänne. Kiitokset katsomisesta ja ensi kertaa. Moikka!